Tuosta voisi vielä ehkä leikata semmoisen tuollaisen, että pitää vähän kiinni sitten palasnaan. tuntuu jotain niin melkein kovehti pelkäs lauilla. Niin, siitä voi tulla liian kuilla, koska tää tämä pöydä, katsotaan, tää sen kosteuden siitä. Ja sit jos se varastaa liikaa, sitä se pysyy, niin se pysyy. Ei liikaa vaihda. Ja sitten kun onnistunut vaivaamaan, niin... Sitten voit ottaa semmoisen palan. Ei se viitellä pysynyt. Ei se haittaa. Sä voit, ottaa palan, joka... Sä voit käyttää sun omaa nyrkkiä mittana. Eli otat semmoisen palan, joka on sun nyrkin kokoinen tai vähän pieni. Se on sopiva tähän. Tasi. Se olisi hyvä. Ja sitten ruvetaan takuhtelee pyöreitä palloa. Tää on lumipali. Tää on ihan näin. Ja sitten mitä pyöreämpi se meidän auki. Lähtökohtaa niin sen pyöreämpi siitä tulee siitä kulmasta. Saanko mä tehdä tällä No ehkä mieluummin käsissä, ettei se varasta liikaa se töitä okay. ja niin Tekniikat on sen takia tärkeää. Me ei lähtää, pistä selviää. Sitä poltetaan uunissa ja se polttolantotila on niin silloin sen täytyy selviä. Se, Lantotilasta, niin sitten jos on eski niin niin. silloin se selviää. Mä lähdetään peukalo tässä. Mä näyttää että kun se on. Mä painan sen kun se ei saa mennä läpi. Mä painan sen silleen, että mä tunnen sen, että se on se Ja siinä on tommonen puolanski, tämä puolanski, että se Sabi säilyy, kuka ei on niin, on tietokone, ja kuitenkin on sitten nää alapää, tämä on on näin, näin. Thank you.